يلا وين جماعة العريس وينهم؟ يلا يلا يلا يلا بابا صدام الله الله هاي العيون وعد ثامر عزيز كريم الدوري العربي حرا حبيبي أنا لا لا لا لا لا لا لا آه. عباسية. لا لا لا. اهل الشفل بعد اهل تشفل بعد اهل تشفل الخليجي بعد الخليجي حي الله العابد يستاهلون تشفل واهل تشفل واهل خيقان بعد خيقان حبيبي يا التنشي هذولا هم هن... هذولا هم العيون بالعيون سجاد النظرة <تصفيق> النظرة النظر. <متصفيق> هاي هاي هاي ويا ويا ويريد عوفنا أم عوفنا عوفنا هلا هلا بس وهاي تحيه عامر العليا ومطلوب على الستيج عامر اه عامر وينك عامر وعامر وينك عامر كذا الدور عليك عامر وينك عامر اللي هالدور عليك اي عامر وينك عامر اللي هالدور عليك ما موجود ما موجود عامر أبو كلمة فعل الأحصاد أبو كلمة تعلم في الخيال. الخيالة الخيالة ولكن لي هوي هوي عشر لو صار قام يصير يبي <تصفيق> يصير بالفالة أبو كلمة هوي هوي مع الأحصاد أبو كلمة هوي هوي مع الأحصاد الخيالة الخيالة ولكن لي هوي عشر لغا يا مشي لا لا لا لا لا لا لا